На початку засідання нас повідомили, що нібито міністр виконує відповідальне державне завдання, державне завдання прем'єр-міністра. Вважаючи, що ми вже не віримо ну, жодному, слову, жодному слову міністра спорту, бо те, що він каже, ну, на жаль, не завжди відповідає дійсностям. І чим далі, тим більше. Тому ми використовуємо ті способи е, отримання інформації, які ми можемо використовувати. Це запит на публічну інформацію. і Протягом п'яти днів служба прем'єр-міністра, я гадаю, повинна вам, нам відповісти, чи давав Арсеній Петрович товаришу Жданову доручення на виконання державного завдання, чи це чергова брехня Міністерства спорту. Це да. так просто. Ну а за цей час, от, якби, поки виникла це питання, виникла ця проблема, з тих пір, як вона була оприлюднена, чи були у вас контакти безпосередньо з міністром, чи все поки що через його заміх? Ну дивіться, у мене особиста була зустріч з міністром спорту. Це було на початку грудня. У нього в кабінеті він запросив Фактично, нас... одразу після його призначення. Так, одразу після його призначення він запросив нас. Це був присутній ще президент Федерації плавання. Генеральний секретар Федерації баскетболу України. Ну, так коротко, якщо передати зміст. До речі, словами міністра, теж, теж було цікаво дізнатися, як він розмовляє. То він сказав, що дослівно реформа це точняк. Реформа це точняк. Стосовно змісту реформи, він сказав, що ну, з цим йому все зрозуміло. Він дивився ролик два рази, угу. тому тут питань у нього немає. Тобто, фактично, він висловив свою підтримку тим пропозиціям, які ви вносили? Ну, за його словами, на 99% він за. Угу. На, жаль, що, на жаль, як показали вже конкретні кроки пана міністра, то, скоріше, на 99% проти. Бо знову ми чуємо риторику про збереження існуючої системи, а пропозиція була побудувати, перебудувати систему таким чином, щоб вона відповідала існуючим реаліям сьогодення. Бо сьогодні реалії такі, що держава не може розвивати масовий спорт. Вони не має, на жаль, коштів на розвиток. І пропозиція, основна пропозиція була, в тому, щоб дати можливість приватній ініціативі піти у спорт у якості інвесторів, учасників, зацікавлених осіб, любительських е, різних клубів тощо. Е, і ми ж ну, тримаємо руку, тримаючи руку на пульсі, ми знаємо, що ця ініціатива приватна. Вона існує. Це я вам сто відсотків кажу, як генеральний секретар федерації плавання. Я знаю про це. Люди зацікавлені, люди хочуть займатися спортом, люди. Шукають способи, як ну, встроїтися в цю систему, вбудуватися в цю систему, самоорганізуватися. І, ну, як вже в нас заведено, на, так сказати, ну, те, що заважається ініціативі, це є. Відношення до неї саме з боку державних органів та органів місцевого самоврядування. В свою чергу, ці органи діють рівно, рівно в той спосіб, який дозволено законодавством. Ми запитали бюджет міністерства. Я ось про що знаю. Наприклад, те, що я можу сказати, то це більше мільярда гривень. Ну, на хвилиночку, так? Це бюджет річений річний Міністерство спорту, так? так. Який, ну, фактично... це ті яким фактично буде розпоряджатися міністерством направляти ці вірно. кошти туди, куди воно вважає за потрібне. Так, абсолютно вірно. Це а деталізація, от саме куди будуть направляти? Ну, є деяка деталізація, ще раз про, про цю цифру і хто нею буде керувати. Тобто людина, яка стоїть на чолі міністерства, товариш Жданов Ігор Олександрович, він ну, кожний раз, коли я там, читаю чи слухаю його інтерв'ю, то ну, він підпирає себе тим, що в будь будь-якому інтерв'ю він згадує про те, що він не тільки спорту, а ще й молоді. Ну, бо риторика про спорт закінчується там дуже швидко. Ну, він і не, не, не володіє, як ми розуміємо. І він весь час каже про те, пропонує говорити про молодь. Ось. Ну, ми порахували, скільки у бюджеті Міністерства товариш даних виділяв на молодь. Виявилося, що 1,27% з мільярда гривень. Це йде на молодіжний напрямок? Це йде на молодіжний напрямок, так. Інша частина, тобто, відповідно 98% і 8, це йде на спортивний напрямок. Тобто, по факту, спортом керує особа, яка ну, не розуміється на спорті. І мільярдом гривень на спорт керує особа, яка не розуміється на спорті. І ось вони шермують це, зараз шермують свої дії, знову ж таки, такими красивими словами, як експеримент. І цей експеримент нібито стосується прямого фінансування федерації. За дивним збігом обставин, федерація, яка бере участь в експерименті, це є федерація, яку очолює перший, перший заступник міністра спорту. Ну, зрозуміло, що це дивний збіг обставин, це випадковість, мабуть. Але по факту, по факту зараз мова йде про те, що міністерство намагається спрямувати кошти на розпорядження безпосередньо спортивною федерацією. Одне маленьке але. чина система не дозволяє надати спортивній федерації той необхідний обсяг повноважень, який повинен бути при розпорядженні державними коштами. Тобто це квазі-розпорядження, це не розпорядження, це ширма. Но насправді це може виявитися лише ширмою, бо Кожного разу, коли федерація забажає там чимось в лапках розпорядитися, вона повинна бути запитати дозвіл Міністерства. Ви... Виникає питання, чи це експеримент, чи просто іграшка з грошима, з державними грошима, з грошима державного бюджету. Громадськості це намагаються подати, подати. Як, експеримент. подати. як експеримент. Ну, мабуть, коли в одній особі є перший заступник міністра, президент Федерації, і в, йому підперекований цей апарат Міністерства, який е, може е, менеджмент цих грошей здійснювати, то це можливий. Ну, але ще експеримент це. І чи характеризує цей, нібито в лапках, кажемо ще раз, експеримент, е, напрямок, відповідний напрямок реформування. Бо коли мова йшла про... Е, пряме фінансування федерації у запропонованій концепції, то е, таке пряме фінансування федерації, воно е, попередньо мало е, пройти через рейтингування федерації, через справедливе розподілення коштів. Ну, про це достатньо багато так? Звісно, і... так. Через укріплення самих федера... федерацій, таким чином, щоб вони мали технічну, організаційну фінансову можливість Розпоряджатися цими коштами. І, відповідне надання їм повноважень самостійно управляти цими коштами, а не за дозволом Міністерства. Відіскоп спортивне відео.